يا الحلوة حلوة والله حلوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شو اخبار شعر تمام لقيتلكم اليوم مقطع جديد مسوي قافط ويقول تراك صورت اي انا مصور هذا ومقطع حق تيك توك الاسبوع راح فاليوم عندنا مقطع رياكشن على ايش هذا يطلع صوت الله ايه قناه هي اسمها يزن الأسطورة انا نسوي حالي احمس وهي مبينه بالعنوان والصوره مسقطه فا لا تنسى اللايك والاشتراك وحسابات تحت صندوق الوصف كودي حق الايتم شوب ايه 7 اتش ايه اتش ليتس يزن الاسطوره الصغير على ما اعتقد الولد الصغير ما شاء الله 600000 ألف مليون اسطوره تركيا 3 3 مليون اكثر مليون الله يزيدهم يا رب شوف المقطع مقطع ما راح اخرتمكم من كثيره ما اعرف التيك توك مقاطع كثيره تلبس لا تنسوا شيل شيل <تصفيق> هذه هو بحس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله الحمد لله انه انا خلصت صب سابع وثامن وتسع حاليا انا 11 اي بالسعودي ثاني يعني انا اكبر منك 13 سنه يعني ايش؟ لك امشح مسح اصلا انا معروف <تصفيق> انا واحد بالدنيا مسح باختصار لا الساوند افكت كويسه ابدا واحد المقطع هذا مستوحى من مقطع طبعا تيك توك معروف واليوتيوب نفس الحكاية تسرق مقطع من ناس هذه الشغلة كلياتها فهم اخذين المقطع من يوتيوبر تيك توكر اسمه كابي ان شاء الله يكون مدري شو هم منه سجل المقطع الكل معرفين مثلو هم اجنبية بضاعة بنات انتم اجانب منكم عرب دادي يعني ابي ابوي ماشي رد يقول ابو دادي <تصفيق> <تصفيق> يوصف سابع هي هي كي, كي صبتاسا من قلوب تركي صور إنجليزي دون بعد، انا عارف من الدكتور محمد غنايم يقول انه منهجهم تركي ما أعرف كل واحد منهج لغته لكن الجامعاته كان عن يعني جامعته منهجهم تركي شلون ما أدري؟ <تصفيق> سكر لا قحطان سكر عن جبلك محمد سكر زين سكر لا عادي شوي شوي ماشي طبعا <تصفيق> المقطع هون <مكتحون>. يا <تصفيق> سواء ماما والله <كتنورة>. هو <تصفيق> ايه <تصفيق> يا ابني كذا تقولي يا ابني الليل ليل تذكرت انه هو اخوها كيتشي نوره اسمو مهم نوره هو ارمي اللي بدي افتحي سكري ها زين شو شفت لك انا عم بحاول اغرق لك هدي شوي العلوم ما تخلص شو؟ يا شو هذا؟ ما ادري ليش ما ادري احس انها شايفه ما ادري تتسمى اصلا نسيتها فقاعات تجي المي صغار كده لما تبخ تجي صغار صغار عرفتوهن؟ اللي يعرف يعرفهم يعرف اصلا تمثيل حلو تمثيل حلو الصراحة يا راكد <تصفيق> لو مكانه مكان هذا لا شيل كسر كوب عليها هذا المقلب برضه مخليهم ال ال كابي <تصفيق> ساوند الضحكه تتحرك وتحرك الله ونعم الوكيل. شوفي لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفي ها يا عم عبد القرب شلون 24 ساعه بالغرفه ما عبد في الغرفه حماصنا الاجهزه ثقيله الله يعطيكم العافيه <تصفيق> <ساديها. تصفيق> لا انا امي تيجي تفوت ايش قاعد تسوي قاعد ايش قاعد تسوي قاعد تعطيني محضر انه يرجع يظرك من الكرسي مع حق يعني بعدين تروح مو خلاص ما صار بس انا ابي قرعه ساعه يجيني ايش قاعد تسوي ما حاجه تخلص نت طبعا بقول كمبيوتر نت اي شيء تكنولوجيا عندو نت الله يطول عمرك بعدين هذول قاعدين يقدمون خابي، سولفوا والله المصحف المقاطع اللي لما تسولفون فيها تطلع احلى عام أي مقطع سولف فيه تطلع أحلى مدر ليش التصوير قاعد يغمطيش شو شو شو الجمال؟ شوف الجمال البيك حملت بالوه هم عيون وسع وهم ضحكه يا أخي كام سمون محمد شارعين في التصوير حراس؟ تم أوه يا مدى سلم ألو ألو هلا والله من الكلب تفضل <تصويف> والله أنا حندي حندي الحمد لله أنت أخبارك. كونك علومك. كونك ليش ما ترد؟ الوالد. و... يا أخي الله يرحم أمكم المقطع بس رحلة بدون ساند. إكس ساند فكت عندهم تعبان. أنا عارف شو الساند فكت عليه. <مثل> صوتك يا اخي دقنالك كثير مليون مره اتصل لك ما ترد ليش حبيبي والله انا عند يلا يلا ان شاء الله بقرب وقت no. اشوفك بس الفل لي موقعك خليني اجي اذبحه اكمل يلا توصل بشيء no. يلا يلا حصل خير انا لازم اروح طبعا طبعا ملله الصحبه هذه صاحبك يقول لك إن الكلب او شيء الا عن تعريض ومني انا ما ادك الرخصه شكو تمام فليش يصير سعودي هو مستحيل مست... يعني ما معه كذا بطاقة يسمح تكلم باللغة السعودية يعني أنا الحين معه بطاقة شو يس يسمح بالتكلم باللغة السعودية باللغة السعودية لأنك صار عايش فيها أكثر من 6 سنين هو عايش في تركيا سلف سلف حمص هاي إيش ماله العاش عند الأجانب شو <تسجيل> انا انا أعرف واحد غبي يا يا غبي تلبس نظاره بالليل ليش؟ ما راح اذا طلعت شمس تعال حسني يعني انا، انا امسك عيونك وامشي، تلبس نظاره بالليل يا اثول، نظاره شمسيه يعني ايمتى تلبس وقت الشمس عز الشمس؟ نظارات بابا، والله ما بعرف يا بابا تعودت ليل نهار حطها انا ما بعرف بركي طلعت شمس بالليل ممكن اها طيب بابا تعرف انه باقي دقيقه لموعد العشاء؟ لازم الام نتعشى وننام بكره علينا مدرسه او ماي جاد باقي دقيقه يمكن يمكن لا بما انه خدامي بابا هربت لانه ما اعطيناها الاجر بعينك الله امي سوينا عشاء اوكي بابا ما انا رح احضر العشاء لما انتهيت اوكي ثانك يو العشاء جاهز بابا ممكن اقلل أعرف... قال انجليزي يدبك كذا انا ليش عندي زيتونه وحده وانتم كل واحد تنتين دادي انت عندك تنتين، بس انك حاطت نظاره والنضاره لنا اسود نظارات ها اي ام سو سوري بابي ممكن اكل زيتونتين والجبنه وعنها بابا ساعة 4 صبحها من النار بكير بكير ما أفتق أنتم نسميها بس بابا خلي هدول الصبح الصبح أول ما بابا كيف تصر نقيبك أي خير اليوم منها دورتك فينا حنا. اه خلونا نجي للواقع البنت هذه صغيره تمام انا احب اقدر اقول تمام انت خاص انت اسمعوا ماشي تمام استغفر الله يعني. العظيم بنت صغيره مكياجي كثير افضل شيء فيها أنا محجب قسما بالله افضل شيء فيها أنا محجب لكن مكياجي كثير مره مره يعني بحكونه صغيره يعني ازاكشينت صغير انا اروح اجيب من المدرسه يدقرب البويه الله يلعنكم الله يلعنكم بعدين خلي بشي هذه هذه واحد قاعد يغنيها لحبيبته امشي وادور لك بالكون وعشق صون صون شنو هاي الصك الجحش غنيه ليش ابوي؟ لا أم <تصفيق> لا نكون صانعات مقطعات. لايك واشتراك وسالفة موجودة تحت في صندوق الوصف موجود بس قرر أكثر شيء أي أي وقت تبعثلي فيه تلقاني يعني موجود وبس I love you so much مع السلامة.